Hello! Bejöttem a Tiszára, banánokat locsolunk. Friss Tiszavízzel. Gyönyörű idő van, most esett az eső. Nagyon jó friss Imádom a Tiszát. Imádlak téged is.